În plin scandal al mutrii ambasadei la Ierusalim, Dragnea a trimis fostul aghiotant în vizit oficial în Israel. Adrian Meledinou Fostul se RSPP responsabil de protecția lui Liviu Dragnea, devenit partener de afaceri al fiului liderului PSD, conduce o delegație oficială în Israel, în perioada 22-25 aprilie. Vizita, de iuna oficial, a fost ținut la secret. Singurele informații despre aceasta regsindu într-o stenograma biroului permanent al Camerei Deputailor. Ovidiu Voicu, director executiv la Centrul pentru Inovare Public. Prezint procesul prin care fostul aghiotant al lui Dragnea a ajuns să conduc, în calitate de secretar de stat la secretariatul general al guvernului, delegai oficiale în Israel. Domnul Mele Binouiu. Secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, se află în vizită oficial în Israel. E posibil ca Idna. Dencil se se însoitorilor domnului. Mele din noi? Nu, nu am grea ierarhia. Mele are un traseu de carier interesant. În In 2005, după ce a absolvit Liceul și Academia Militar Studii de Liceni, a lucrat când ani în armată, Inițial la o unitate de pregătire, apoi la una specializat în culegere de informații despre inamic. 2008, domnul. Mele din Noiu a trecut la mai, dar nu oriunde, ci la controversata unitatea la creată în 2003 ca unitate de elit antitero, direct în subordinea ministrului de interne. adic unul din nenumratele servicii secrete din România. În 2009, Avila a fost desfinat prin absorbie în jandarmerie, în mijlocul unui scandal privind deturnarea de fonduri de C3 conducerea unitii de elit. Mele Dinoiu s-a transferat la SPP, ocupându-se deci de paza demnitarilor. În 2012, s-a întâmplat evenimentul care i-a schimbat via, a fost desemnat agiotantul ministrului Liviu Dragnea. Gurile rele spun ce fidelitatea fa de demnitar a fost atât de mare încât a ajuns în conflict cu conducerea SPP. Certecen în 2015, domnul Mele din Uiu a plecat din SPP, devenind Consilier parlamentar la cabinetul domnului Dragnea În paralel, actualul secretar de stat a asistent manager la Grand Silo SRL, conform declarației de avere. să zice că această firmă ar fi de fapt o subsidiară a vestit Drum. <fie> în 2017, a fost numit pentru secretar de stat la SGG, post pe care l-a perezit pentru o scurt perioadă în timpul rebeliunii Grindanu, revenind în mandatul Tudosăi Remas neatins după înscunarea doamnei. <fie> Dencil. De constrângerile viei militare, domnul. Mele din i-a dezvoltat profilul de om de afaceri, fiind acționar la două firme, alturi de domnul. Valentin Dragnea nu e coincident de nume, conform relatrilor de presă. <fie> În declara ea de interese a domnului. Mele din Uiu mai apare doar una singură, una care vinde pantofii de lux. Astăzi, domnul. Mele din Oiu conduce delegaia României în Israel, având pe agent, printre altele, discuia despre mutarea ambasadei la Ierusalim. E posibil ca Idna. Dencil se se alture în Suita Domnului. Mele din noi, în zilele următoare. se. Nu există nicăieri la guvern informarea oficială ce domnul. din dinoiu este în Israel, nici ce dna. urmă ar urma să plece mâine. Dar pe pagina camerei deputailor, în stenograma BP, solicitarea deputatului reprezentând minoritatea evreiască, să i se aprobe să însoască pe domnul. Mele din noi, nu pe Dna, Denucil, ci pe Domnul. Mele din noi, scrie o video voi cu pe Facebook.